Топонімічна комісія вже погодила нові назви для 48 вулиць Сміли з майже сотні, що планують перейменувати в процесі деросифікації топонімів. Тепер цей проєкт рішення розглядають на профільні депутатські комісії, щоб приготувати до розгляду на сесії. Розгляд наступної сесії Топонімічна комісія виносить ряд вулиць, які, в принципі, пройшли громадське обговорення, тобто були зібрані думки жителів на яких, на тих вулиць, на яких вони проживали і які підпадають під переименування, це 48 вулиць. Хоча на даний момент у нас ще готується і в опрацюванні топонімічної комісії ще цілий ряд список таких вулиць, які потребують переименування, я ознайомлю вас із списком тих вулиць, які на сьогоднішній день запропоновані, і стару назву і нову, так вулиця 8 березня. На вулицю 9 березня це рішення було жителів на честь народження поета і письменника Тараса Григоровича Шевченка. Провулок Білгородський, на провулок Слобицький, вулиця Білякова, вулиця Івана Кожедуба, провулок Білякова, провулок Івана Кожедуба, вулиця Верещагіна на вулицю Марії Заньковецької, вулиця Вільямса, вулиця Солов'їна, провулок Вільямса, провулок Солов'їний, вулиця Волгоградська, вулиця Виноградна, провулок Волгоградський, провулок Виноградний, провулок Восток, провулок Східний, вулиця Герцина, вулиця Михайла Драйхмари, вулиця Громова Вулиця Петра Сагайдачного, провулок Громова, провулок Петра Гайдачного, вулиця Канарська, вулиця Ірпинська, провулок Курський, провулок Чернігівський, вулиця Ливаневського, вулиця Назарія Яремчука, провулок Леваневського, провулок Назарія Яремчука, провулок Лермонтова провулок Кавказький, вулиця Лисова, вулиця Сноснівська, вулиця Льва Толстого, вулиця Всеволода Нестайки, вулиця Матросова, вулиця Феофана Лебединцева, вулиця Мінська. Мінська – вулиця Кленова, вулиця Можайського – вулиця Раїси Кириченко, вулиця Некрасова – вулиця Володимира Сосюри, провулок Некрасова – провулок Володимира Сосюри, вулиця Пермська – вулиця Мліївська, вулиця Пугачова – вулиця Олекси Довбуша, провулок Пугачова – провулок Олекси Довбуша вулиця Пушкіна, вулиця Владислава Синчука на честь військового службовця збройних сил, який загинув. вулиця Провулок Пушкіна, провулок Гречківський. Чому різні назви? Тому що провулок Гречківський знаходиться, він не є дотичним до вулиці Пушкіна. Він знаходиться в мікрорайоні поблизу вулиці Гречківської, тому різниця у назві вулиця Радищева, вулиця Марка Крополницького вулиця Ромена Ролана, вулиця Миколи Леонтовича, провулок Ромена Ролана, провулок Миколи Леонтовича, вулиця Сідова, вулиця Бускова, вулиця Серова, вулиця Ігоря Сіленка, Теж загинув під час бойових дій на Донеччині, з міста Сміли. Вулиця Симбірська, вулиця Волинська, провулок Симбірський, провулок Київський, вулиця Смоленська, вулиця Українська, вулиця Тимірязєва, вулиця Михайла Вербицького вулиця Титова, вулиця Гетьманська, провулок Толбухіна, провулок Центральний за територіальним розташуванням в центрі міста, вулиця Червономіська, вулиця Запорізька, вулиця Чехова, вулиця Кобзарська, провулок Чехова, провулок Кобзарський, вулиця Шершова, вулиця Северинівська, це історична назва об'єкту топонімики повернута, вулиця Шишкіна, вулиця Олега Ольжича, провулок Шмітта, провулок Кільця. Фільцевий, історична назва об'єкта Тупоніки, вулиця Яблучкова, вулиця Свічна, історична назва об'єкта Тупоніки. Голова комісії з питань на іменування переіменування вулиць також окреслила представникам депутатського корпусу, за якими критеріями обирали нові назви вулиць. Є звіт про узагальний. Узагальнення розвитку громадського обговорення з перейменування вулиць провулків у формі електронних консультацій, а також у формі тих розглянуті були ті заяви, конкретні е мешканців вулиць, на яких е які підпадали під перейменування на даний момент, на даний час, з цих 48. Ось, е бралися до уваги до уваги, перш за все. Е Відповідно до концепції топонімічної комісії, яка була розроблена ще в 1915-16 роках, ми її чітко витримували в роботі комісії. Перш за все, до уваги бралося повернення історичних назв, міста, назв вулиць нашого містечка. Друге, це, звичайно, щоб на мапі нашого міста з'явилися імена тих, хто безпосередньо Вніс величезний внесок у розбудову української держави і державності. Е, наступним, третім, таким був, це звичайно, е, більше перевагу надавати у е, топонімах, щоб увіковічнити е, пам'ять і, скажімо, досягнення українських письменників, науковців, мистецтвознавців. Е, причетних до розвитку української культури. Секретар топонімічної комісії наголосив, що процес, так би мовити, дерусифікації смілянських вулиць розпочали саме після звернення одного із членів депутатського корпусу Івана Далібожака. То громадське обговорення тривало у відповідності до постанови Кабінет міністрів України від 24 жовтня 2012 року, номер 1989. Це порядок проведення громадського обговорення стосовно присвоєння об'єктам права власності та юридичним особам імем, і псевдонімів, і фізичних осіб і так далі. Воно тривало два місяці до 10 грудня 2022 року. Протягом громадського обговорення до виконавчого комітету, а саме до відділу організаційної роботи, надійшло 61 звернення з зауваженнями, пропозиціями. Здебільшого це були колективні і ми насправді дуже сильно вдячні мешканцям за активне долучення до процесу перейменування міс... вулиць прогулки міста і за вираження їхньої активної громадської позиції. А, загальна кількість осіб, ну, принаймні, я такої ще не пам'ятаю, що ми таке проводили. Загальна кількість осіб, які взяли участь у громадському обговоренні стосовно переименування – 1391 особа. Я вважаю, що це показник. Ми максимально намагалися залучити до цього процесу громадськість. І, на мою думку, принаймні, наші старання заслуговують на оцінку. Окрім цього, хотів би зазначити наступне. Відповідно до Закону України про присвоєння об'єктів права власності та юридичним особам імен, псевдонімів, фізичних осіб, Юлене та святкових дат, назві дати історичних подій, це Закон 4865, ми мали право називати вулиці провулки інші об'єкти та виключно іменами тих осіб, ну, якщо ми говоримо про фізичних осіб, іменами тих осіб, яких, на жаль, вже з нами немає. А, з благословіння нашого керівника і вашого колеги а, Сілко Оксани Іванівни і з, а, з усиллями а, нашої топонімічної комісії ми віднайшли а, родичів деяких осіб, якими, а, іменами яких ми пропонуємо перейменувати вулиці. Це, зокрема, Назарій Яремчук, це, зокрема, Всеволод Нестайко. А, Ігор Сіленко і Владислав Сенчук. Ми відшукали їхніх родичів і ми виконали добросовісно цю вимогу. Ми взяли у них письмові згоди, вони долучені до подання міського голови. Тобто щодо, щодо цього приводу до нас ніяких питань бути не може. Та все ж питання були. Один із членів депутатської комісії Валерій Трегубов прагнув з'ясувати, наскільки у нових назвах міських вулиць враховано саме думку смілян. Ті пропозиції, які ви озвучили, Скажіть, будь ласка, це більше пропозицій мешканців, чи все ж таки більше пропозиції нашої ну, комісії? Даю відповідь. Значить, на першому засіданні нашої нової створеної топомінічної комісії, ми відразу поставили, як то кажуть, всі крапки на дві, намагалися, тому що ми розуміємо, що наші попередники, члени комісії, які працювали до нашого скликання, вони провели колосальну роботу. Вони підготували певний перелік вулиць, аргументовано підійшли до цього, історичні довідки були підготовлені, зроблені. Тому, звичайно, ми брали і до уваги пропозиції топонімічної комісії попереднього скликання. Ось. Єдине що, що, можливо, ми дещо більше акцентували увагу на пропозиціях і бажанні жителів міста. Ось це було прерогативою в діяльності нашої комісії, ну і звичайно не виходячи за межі законодавства. Шановні ну, колеги, все-таки в мене є пропозиція, є пропозиція брати до уваги лише ті вулиці, де мешканці або згодні, або запропонували там якусь свою назву і вона була підтримана. Якщо мешканці зовсім і немає згоду від мешканців, і немає від мешканців, яких пропозицій. Тобто їм потрібно дати час, додатково проінформувати, може винести на наступний раз на розгляд вулиць. Тому що це відповідальність. Ми не можемо перемінувати вулицю кожного дня. Їх всі потрібно перемінувати. Так, всі потрібно перемінувати. Але перш за все, ця пропозиція повинна враховувати саме мешканців. Можливо, десь... Плохо попрацювали з мешканцями, можливо, десь, я не знаю, що там відбулось, ну не може бути, що ми перейменуємо вулицю, всією вулиці немає там жодної заяви на згоду. Ну, ну, ну, ну як, жодної заяви на згоди, жодної пропозиції. Тобто, якщо вони кажуть, що у них заперечень немає? Ну, так а де це? Я ж врахував всі вулиці, де немає заперечень, бо я ж їх тільки що врахував. Тобто ми рахуємо, якщо люди кажуть, що немає заперечень, ми ставимо плюс. Якщо люди там ну, кажуть, в нас є е, пропозиція, ми ставимо плюс. А якщо немає пропозиції і немає підтвердження того, що немає ну, заперечень, а, а завтра виборці нам скажуть, а чому мені не сказали? А я голову ОСББ не бачив, а глава кварткома не, пар... ну, не пропрацювала Як практика, як практика да, показує, да. найактивніші ті, хто проти А Можна ті, хто да. за або їх зблаштовує назва, то вони погоджуються да. по, по замовчуванню. Да. І Можна секретар да. комісії, скажіть, будь ласка, яким чином забезпечувалося дотримання е, закону по доведенню громад... ну, Врахування громадської думки там опубліковано через було, доведено. Фосби. Ні, так, не через, тільки ну, Ні. я хочу щоб... вже. Дозвольте, були. будь ласка, а, а, відп... відповідаючи на ваше запитання, знову ж таки, з самого початку, якщо говорити, то а, спочатку, пер, скажімо так, розпорядження про проведення громадського обговорення передувало звернення комісії, яке було опубліковано на сайті міської ради. Тобто, ще до початку громадського обговорення жителі могли вже ознайомитися з, тими, з тим переліком вулиць, які комісія пропонувала до обговорень. Після того, як вже було видано розпорядження про проведення громадського обговорення, воно було опубліковане раз на сайті Смілянської міської ради, два – у Смілянській регіональній газеті «Сміла». Окрім цього, ми неодноразово виходили на телебачення і на радіо. Uh, і знову ж таки, із доведенням, скажімо так, із посилом до містян брати участь у громадському обгорні якомога активніше. Окрім цього, ще поки не опустив момент, у самому у самому розпорядженні рекомендувати квартальним комітетам кома об'єднанням асоціаціям співвласників багатоквартирних будинків міста сприяти у вивченні думки мешканців громади шляхом проведення опитувань стосовно перейменування вулиць провоків міста Сміла задля цього, аби скажімо так забезпечити максимально ефективну комунікацію між членами та понімічна та представниками органів самоорганізації населення і е, е, ОСББ, ми їх запрошували на відкриті зустрічі, де вони могли поставити запитання, здебільшого ті, які ставлять запитання мешканці їм. Вони це доносили до нас, ми вже давали відповідь на це запитання. І результат маємо наяву. Це звернення мешканців або про підтримку, або про заперечення і висунення власної назви, або, ну, скажімо так, кон'юнктура... Проведене опитування – доволі така різниця, проте це показник проведеної роботи. Та пан Валерій все ж хотів бачити паперові свідчення, що люди брали участь в обговоренні на своїх вулиць. Йому надали ті результати голосувань, де мешканці дійсно збирались, щоб висловити свою думку. Чіткі питання, чіткі, дуже чіткі питання. Смотрите, 48 вулиць ми винесли зараз на розгляд 48, по 23 вулицям немає Ніякої обратного зв'язку. Немає обратного зв'язку. Тобто немає жодних підтверджень, що там йшов розгляд, або, ну, або там є погодження, або є пропозиції. Є лише за 15 там, назву мені сказали, 15 вулиць, де є. І ще 10, виходить, ще 10 вулиць. Вони... 25 тоді виходить, якщо 10. 5. Правильно, ні, ні, 15, і ще 10 вони виходять. Ні там, ні там. Тобто, згідно з вашою інформацією, яку ви надали, тобто ще 10 потрібно дізнатися, чи там щось проводилось чи ні. Тому, є, от, ви просто зрозумієте, я як депутат, я вважаю, що ми повинні, якнайскоріше провести це переименування. Але це переименування повинно відбуватись з врахуванням мешканців. Та все ж більшість членів комісії погодили винесення на сесію міської ради всіх 48 нас вулиць. Незалежно від того, чи були збори мешканців на цих вулицях, чи люди просто нічого не мають проти перейменування, але своєї думки письмово не висловлювали.